تحيتي لكم مشاهدينا الاعزاء كان تواجدوا في السوق مدينة بين الأقاليم الصحراوية جنوب المغرب تحيتي لكم جميعا كما تشاهدون مشاهدينا الاعزاء المواشي الحمد لله في السوق موجود خير سيدي الله دخل اغنام ديالو اللهم بارك يا ربي الحوليه هي كذلك ميشيل. الخير ديالك سي والله ما دياريش انا يلا نسوي لا مولا اه حوليه زينه هذه تبارك الله الله لها الزين الحمد لله يا ربي دارها صحيحه سوقتي شي سوق ما مشيتيش آه ليه ايوا مع الوقت مع الوقت ايوا والله اداك كون 24 <تصفيق> ياك <كستيتي> جاني ياك السيتيجاني ثلاثه تكون شي 24 اه تكون شي 24 تقريبا ها زينه تبارك الله ام الله يارب لا لا مازال لا لا لا شوف الحبيب حاجه ثانيه شوف شي حاجه ثانيه اش سير الله خير موجود الحبيب سغيره <تصفيق> بسم الله خير موجود مشاي الله 15 15000 ريال 16000 حوليات و... كبارات اللهم آه ياسين دخل شوفوا العجل، <أه> ياسين، الله مبارك يا رب، شايف سيدي ياسين جاب واحد العجل السوق بلاتي نشوف بلاتي، شوف, شوف هذيك ما كاين شي حاجة اللي بلاتي بلاتي لا ما تحطش لا دي جي خلي زيد واحد شويه ها آه انت يال لا لا ياسين لا لا يا ياسين ما خدام صافي ياسين دير فرامل ولا دير الكالات لا لا لا انت مخلي. <تصفيق> يجب أن تنزل المخلمين هذه اه زويلة نعم هذه هي بارك الله الله الزاب كبيرة في الزاب هذا الله بارك عليها اجل تبارك الله اش دير اسنان الحليب يا ياسين ياك اسنان الحليب تبارك الله الله يسر لك خويا ياسين اللهم بارك يا رب اجل المشاهدين اعطاه الشريف 150000 ريال مازال ياسين طالب شحال طالب ياسين شحال؟ طالب مليون يا شي 10000 في في كوريا في كوريا ولكن هنا السوق 150 بارك الله تكون من ولا من سويد هذا البومير صغير في حبوبين ويباك ما تذكروا ها اللي يعطيك 10000 الله سير اللي الله يربحك 75 لي بيت هيته أخلي مشاومه شوية خليل حسين عزيزة 18 ألفاء هارم اللي ما قنعتك اخي ياسين ياسين مازال طالب عايد عايد عايد عايد عايد الناس على الله شيء داكشي اللي كاين والله شيء كلشي الله سبحانه وتعالى. ما وتعالى ما الله سبحانه وتعالى الله داكشي الله سبحانه الله داكشي الله داكشي الله داكشي الله الله داكشي الله الله داكشي آه. آه. <تصفيق> الله الله داكشي الله داكشي الله ياسين تانا النمره د هيك 06 زيد 93 73 22 04 94 94 نصفر. اللي يتواصل مع ما ياسين مدينه السمارة الاقاليم الصحراويه راه السوق ما يسين الثمن اللي باغي من الاحسن ترجع للكوري المهم ها هي اللي باغي راهي تصبيها بياسين الله ياسين الله يستر لك خويا الله um, مشاهدينا الاعزاء تواجدوا في سوق مدينه السمار الاقاليم الصحراويه اليوم 19 11 2022 تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء جميع المشاهدين والمتتبعين القناه تحياتي لكم جميعا مدينه السمار الاقاليم الصحراويه جنوب المغرب تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء خير موجود الحمد لله السوق عامر اليوم سوق المواشي على اللهم بارك يا ربي هاد العجله جاب ياسين السوق هنايا عطاه اه عطاه 175 لكن ما, مائة ما طالب فيها هو 190 الف ريال المهم غادي يرضى هو الكوري ها النمره كاينه اللي عجباته هاد العجله يتواصل مع ياسين راه ما غاديش يتواحل معاه سمينه تبارك الله ####الحمد لله حسن أنا غير_واضح ها تلين وصل سبعتاعش رجا أيه, 19. 19. أيه. زوينة. أيه زوينة. زينة. الله الله... الله يسلمك لك يا محمد الله يسر يا وليدي الله يسر الله يسر يا وليدي الله يسر يا وليدي الله يسر يا وليدي الله يسر يا وليدي الله يسر يا وليدي الله يا الله يسر لك يا الله شحال لك يا الله الله يا الله هذا لا اروي هذا هذا هو هذا الله هذا هو هذا هو هذا هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا راه <سؤال> <أنا> مكان به <بيغلبي> غير <حاني> مليح سبارك الله الله بعثي هذا الناجم انتوما انتوما مسكينه اه انتوما شحال السيل حبيب شحال يعطوك 46 باش بغيت بي اللي باش بغيت نبيع الله يسر ليك ودي فيها 42 واش والد انتي وذكر اه هي هي انتوما انتوما سبحان الله ها العجري ها انت مولاها مشري ب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 الله بارك يا اخي كاين الشمس. في هاد النعيجات هادا. لا لا ماشي مشكل اسيدي. 44 44 اللي عطاك في هاد النعيجات. وهذا اللي داز زاد النعاس شكون ها هو؟ والله إلا مولاهم اصاحبي دازهم في هاد الوقت هادي. جات الوقت وداز زاد النعاس مساكنا. هادي راه ماشي وقت زازا هادي. من وقت أسي مجيد؟ شهر ثلاثة شهر ثلاثة، وقت البرد ده. عندك ربعة وثلاثة، أيوا وقت آه. أه الله ساكن خلي لهم ديالهم رابعه آه. آه إلهي الله، والله يرحمنا من الله سبحانه وتعالى، آه الله يرحمنا، الله يسخر لك، الله يحفظك، شدوه تبارك الله يا رب. <تصفيق> 53 الله ومبارك رب بشير ساير الله يا سخرا حصاسي ساير بصحتك ساير الله الله يساير 53 باش مشار مشاري لأزة الله ومبارك يا رب 53 اخرية مشاري لأزة باش مشاري لأزة انا يعني هذا الاختصاصي رفيصلينا لا لا زين تبارك الله هذا اختصاصي وحنج في في قليل المشاهدين الاعزاء ما كاينش نادي شحال شي جوهره غابره في الرمله اللهم مبارك يا رب من هنا غادي نقولوا للمشاهدين الاعزاء الى فيديو قادم ان شاء الله السائق دك اخواننا كاين البرد اليوم حكا. تبارك الله، كاين البرد شوية، كاين البرد، اللهم كاين، اه كاين في الداخل الشتا سبحان الله العظيم، من هنا نستودعكم الله مشاهدينا الأعزاء، من هنا تي نهاية الفيديو وإلى فيديو قادم إن شاء الله، ختموا معكم حتى هذا الجوهر الزين، تبارك الله، خرفان زوينين اللهم بارك يا رب، تحياتي للمشاهدين الأعزاء والمتتبعين الأعزاء تحياتي لكم جميعًا. نستودعكم الله مشاهدي الاعزاء الى فيديو قادم ان شاء الله والسلام السلام تهيئ لكم جميعا السلام عليكم